أصيلا يا بنت العز هلا مرحبا يا شيخة الكون هلا والحبايب لك يصفون هلا مرحبا يا شيخة الكون هلا مرحبا يا شيخة الكون هلا والحبايب لك يصفون هلا مرحبا يا شيخة يا شباب أنا هلا وقبل يا شباب الهون يا ام سلطان اللي لا تهني مع ها كل من جولك يهنون يا جلال سعد لقبال عسل عسى العمر لك بالفرحه يا حي يا سلطان بفرحات هسا نور العيون بفرحات هسا نور العيون عروس الحلا وزني كلا وي من شافها بالزين مكتوب وزني شافها بالزين مكتوب وحس بكل المقارم له يسمون، بكل المقارم له يسمون هلا والحبا يا شيخة الكون، هلا والحبايب لك يصبون، هلا والحبايب لك يصبون، وأنا تكبسات الحلايا، حلا صار يسحر له عيون، حلا صار يسحر له عيون، ومضي منار الحسن و. وي بها الحاله ابو صافي وفنون وي بها الحاله وفنون ولك عاد وتهوان Hey, hey, the throne!